Зима. зима як зима. Наша, південна, все нормально. Нормально, добре все. Єдине, що йти важко. Не посипано на тротуарах, але дороги нормальні. Видно нормально, їхати можна. Дорога не слизька. Сніг не заважає. Станом на 15:00 24 січня на дорогах Миколаєва проїзд забезпечений, говорить Михайло Білега, фахівець відділу зв'язків з громадськістю комунального підприємства Експлуатаційно-лінійне управління Автодоріг. На 3 годину у нас використано вже 130 тонн реагенту, вся техніка зараз на маршрутах. За словами начальниці відділу інформаційної роботи АТ те «Миколаївобленерго» Тетяни Іванової, аварійних відключень по місту і області не було. Як повідомляє головний інженер КП «Миколаївелектротранс» В'ячеслав Кащенюк, у штатному режимі працює і електротранспорт міста. В Миколаївській області для забезпечення проїзду на дорогах державного значення з 8 ранку та до 16.00 використали 170 тонн піщано-сольової суміші, говорить речниця служби автомобільних доріг Миколаївської області, Гарита Євтушенко наразі перебуває тридцять десять техніки та 48 дорожніх робітників. Снігопад триває, тому сніговочисна робота снігосної техніки також продовжується. Опади мороста ожеледь. Така погода в Миколаївській області збережеться ще добу, говорить провідний синоптик Миколаївського гідромецентру Роман Мурмило. Зараз у нас спостерігається ушкодження погодних мов. Це пов'язано з це клоном, який розташовується над Сходом України і при Азов'ям. Зараз по області у нас спостерігається порив вітер від 12 до 15 метрів за секунду. Завтра, тобто 25-го числа, вночі ще триватиме сніг, тобто він не буде припинятися і лише в день він потроху буде щухати. Як я вже казав, чекаємо на дорогу Живедицю. Ольга Руда, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв